Proteste în spitale, guvernul reacționează, managerii se arate ce sunt manageri. Ministrul SNTI, Sorina Pintea, a declarat luni, după întâlnirea cu ministrul Eugen Teodorovici, ce plafonul sporurilor va rămâne la 30. Este rândul managerilor se arate ce sunt manageri. O mare parte din problemele am rezolvat. Da, am văzut. Am rugat managerul de acolo să mi trimit o evaluare a situației. Încă de asemenea dânsul mi-a trimis câteva aspecte. Eu sper ce vom putea să rezolvăm problema de la Craiova. Noi, ca minister al sănătății, aplic melegea, care spune ce trebuie să ne încadrăm într-un procent de sport. Problemele au apărut între principalii ordonatori de credite, respectiv spitalele din subordinea Ministerului și spitalele din subordinea administraiei publice locale. Und împreună cu domnul Teodorovici am avut mai multe discuții, nu neapărat pe tema salariilor. Unul din punctele discuției noastre a fost legat de acei rezidenți. Încerc să rezolvăm problema acestora. Bun. Bugetul este foarte clar. Avem majorurile salariale încadrarea în 30 sporuri. Seremun. Este rândul managerilor să fie managerii în Iasun, ceea ce spun Am verificat activitatea câtorva spitale din capital Este inadmisibil ca un spital, în ultimele 5 luni nu fac contract cu casa de asigur de sănătate. Deci, sen, ia sumele la care are dreptul. Eu ne întreb cum au cumpărat materiale sanitare, ia alte materiale necesare activității, a spus Sorina Pintea, la sediul Ministerului Finanelor.